Budapesti mesék. Szabó István játékfilmjében egy elárvult villamos és a szerelvényhez kapcsolódó életek történetét beszéli el. A film operatőre Sáros Sándor. Főszerepben Huszárik Zoltán, Bálint András, Bánsági Idikó, Mészáros és Madaras József. Ez egy ilyen, úgynevezett négy évszakos film, hogy mondani szokás filmeseknél. Volt bele tavasz, nyár, ösztél. Ez egy kortalan film, ez egy mesefilm. Azért is az a cím, hogy Budapesti Mesék, és azért budapesti, mert egy budapesti sárga villamos az, ami összehozza a szereplőket. Villamos? A sárga villamos Budapest. Ezek a villamosok zoantak be a Margit Hídról, amikor felrobbant a Margit Híd, ezek a villamosok jártak. Ahol a sárga villamosok járnak, van egy sláger, ott van Budapest, most nem tudom elénekelni. ahol a sárga villamosok járnak, és a megállnak, ott van Budapest. Egy olyan helyzet, mint amilyen a II. világháború és Budapest ostroma volt, amikor minden szétesett, minden romossá vált, és az emberek megpróbálnak valami biztos helyet keresni, ők úgy hívják, hogy remíz, mert hiszen van egy villamosuk, és azt valahogy vissza kellene tolni a remézbe. Toltuk a villamost, szerte az országban, és hát eléggé viszontagságos volt, mert a legnagyobb télben, a legnagyobb hidegben toltuk a bükben a villamost, és a legnagyobb nyári forróságban valahol a, azt hiszem, a délegyházi tavaknál Budapest alatt. A film ötlete abból született, hogy én sokkal előbb asszisztensként meg kellett nézek egy csomó ö, német híradót, úgy hívták őket, hogy Deutsche Wohenschau, a II. világháború idejéből. És így a második világháború utáni időkből elém került egy híradó, amelyen az emberek indítottak be egy villamos vagy úgy e, vitte el egy villamos egyik erről a másikra, hogy ők tolták. Hát ez megy! Csodálatos! Segítsetek! Ti is! Gyönyörűen haladom! Ne beszéljen, nyomja! Villamos a Pista Városba. filmjeiben mindig nagyon fontos volt. Az Apa című Városba. filmben van egy nagy jelenet. A tulajdonképpen ez az előzménye. A... A budapesti meséknek ugye, hogy a háború után a most megtalálják valahol az erdőben, és betolják a városba, és teleragasztják ugye csodálatos cédulákkal kikit kit keres, ki kit vesztet el. Bánsági volt az egyik motorja, energiája annak a csapatnak, amely minden felvételkor nekiállt a villamos túlni. Ezt vidéken forgattuk döntően, és emlékszem, hogy volt egy nagyszerű lengyel kollega Piecska, akivel végig sakkoztuk a forgatást. hogy a Piecskával nem sokat beszélgettünk, de állandóan sarkoztunk, hát, amikor nem voltunk gép előtt. Ennek a filmnek az egyik főszereplője a Huszárik Zoltán, Üh, kollégám, évfolyam társam, és azt hiszem, hogy a magyar filmtörténet egyik. Egyik legfontosabb rendezője, a, mondjuk a Színbát című filmre, vagy a rövidfilmjeire gondolunk. A film operatőrje Sára Sándor volt, és az Apa című filmet és a utca 25-öt is ő fényképezte. Tehát ilyen szempontból ez a harmadik találkozásom volt vele, hát ismertem korábbról, persze. Én tudtam, hogy nekem a Sárával az a dolog, hogy megtanuljak tőle mindent, amit tud, ugye egy kicsit idősebb generációhoz tartozott, de már elvállalta az apacímű című film is, és ott, ott tanultam tőle azt a mondatot, amit a mai napig nem felejtek el, és mindig használom. A Sára azt mondta, hogy Minimum 160 osan kell felkészülni a forgatásra ahhoz, hogy 80 os eredményt talán elérjünk. És ez így van. Akkoriban volt nekem egy mániám, fotóztam. Vele volt egy praktika, NDK fotómasina, és fotóztam, és készítettem néhány képet Sárasándorról Sándorról, tessék. Tehát a forgatáson azzal szórakoztam, hogy Sárát, a nagy operatőrt fotóztam. Látta ezeket a képeket és nagyon tetszett neki. Úgy néz ki, mint egy kalózkapitány szerintem. Ez, szerintem ez akkor készült ez a kép, amikor, amikor nagyon fáztunk a büggyben. Csodálatos élmény volt ennek a Filmnek az elkészítése során, hogy nagyon nagy színészek szerepeltek benne, és mindegyiknek volt egy-egy monológia, ezek voltak a budapesti mesék. Tehát mindegyik elmondott valamit az ő életéből, ami hasznos, tehát amit lehet használni az életben. Tehát hogy, hogy kell megtölteni egy hátizsákot, ha menekülni kell. Ilyen jellegű dolgokat.